يا شباب يا رب بخير النهارده فاو دي زي ما انتم شايفين بس عندنا انا يا ان شاء الله لو المسات لو مستحطه. الله أحطه ان شاء الله أنا في يا شباب كل الفكرة إن هي حرب ودي واحدة قدامها يعني حرب مين اللي اللعبة زي ما شايفين واقعية بس للأسف موته برضو يا شباب إيزي إيزي والله إيزي والله ، أنا كنت بحب الألعاب اللي هنحبها دي فأنا كنت بحبها إن شاء الله هحبها ، إن شاء الله إيش راتب اللعبة؟ لو حبيتوا اللعبة يعني <hesitation> لو حبيتوا اللعبة قولولي في الكومنتات وأنا لكم إن شاء الله لو مش حابينها يعني مش حابينها قولولي أصور عن لعبتين أو أكتبولي أسماء ألعاب. لقد تفتحت لكي تتحول الى البيت الذي تتحول ألعابها فوراً الذي تتحول الى البيت الذي تتحول الى البيت الذي تتحول الى البيت الذي تتحول الى شباب ايزي والله ايزي يا شباب ايزي معلش معلش عالي. دخلت في حاجه معلش يا شباب أنا ايوه انا هحارب ده يعني حركه طياره هل يمكنك ان اوه بشكل جيد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا مش راح له في لما بلن دول انا مش يا شباب لو يعني في اللعبه دي يعني ليت يعني يا شباب عشان افهم عنها اكتر ف جدا <تصفيق> أخر... كده بعد يعني اخر واحد جلو وعشان لا اخر واحد اخر واحد اخر واحد كده خلصنا مين ده مين ده مين ده واحد استنوني شباب ما في حاجة تانية ليه؟, ليه ليه ليه يلا نطبخها لي في حاجة تانية استنوا كده احسن السلام عليكم تو يلا بس يلا بنروح كده هو كان خدها هنقط شعرها وكيف اشرب منه انا كنتش كده أنا منو كان يشتري ناس دي، كنت أسمع من تطفل وما كده أنا. هذيك ده ده. هذيك ده. هذيك ده. هذيك ده. ايز تبول في الكومنتات <تصفيق> انا ممكن استنى في شباب مشترك في احنا دلوقتي <تصفيق> مشترك واحد بقى ثاني كده سريع ده اخر جيم يا شباب ازاي لا استنى بس استنى <تصفيق> و بس كذا يكون لكم نهايه المقطع ربي تحطوا لايك سبسكرايب و بس سلام سلام يا شباب